Досить така специфічна пара, на мій погляд, це Анахайм, Лос-Анджелес. Там також, до речі, от воротарська лінія виходить на перший план. В Анахамі зараз Данець Андерсон і швейцарець Йонас Хіллер воротарі. Ставка на Андерсона у першому раунді виправдала себе частково, він дві гри такі витягнув. А от у третьому матчі там ледь свою команду не підвів, довелося виходити Хіллеру. І там от якраз із воротарями є певна проблема. У лос анджелеса Джонатан Квік. Ну, це бренд всесосвітній, можна так сказати. Це вратар, який багато в чому попередню типу серію, першу серію раунду плей-офф витягнув. І якщо в Лос-Анджелесі напад зіграє на належному рівні і от захисники, які дуже люблять підключатися до атаки, теж зіграють на тому рівні, що у серії а першого раунду, тоді, мені здається, тут фаворитом, я б назвав теж ну, неявним, але Лос-Анджелес Кінс. хоча і Анахайм дуже потужно, в принципі, команда з року в рік дуже потужно виглядає у, у нападі. Якщо от за рахунок о, силового о, тиску на суперника, тоді все-таки ну, великі шанси прийти у Анахайма. Якщо в процентному о, співвідношенні, то я б назвав все-таки... На мій погляд, 60 проти 40 на користь Лос-Анджелес Кінгс.